Tudor Toader reacionează la cererea premierului Viorica Dencil de desecretizare a protocoalelor încheiate de SRI, trebuie să ne adres meidna. Premierul Vioric Dencil solicit de secretizarea protocolalelor încheiate între serii sub liniere alte ale statului, având în vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea României ce stat democratic în care funcționează separacia puterilor în stat, precum sublinierea poziția oficială exprimată astăzi de administrația prezidencială, a anuncat, vineri seară, guvernul. Tudorel Toader a reacționat i-a anunțat ce va cere i de secretizarea protocoalelor dintre SRE DNA. În opinia mea, înseamnă cu un pas spre normalitate, în cum pas spre reglarea raportului dintre autoritățile publice, în cum pas spre ceea ce ne cere statul de drept, să ne desf subliniere urme activitatea numai pe baza legii sublinierei numai în limitele legii. Am discutat astăzi cu doamna premier sublinierei articolul 3 din legea 182 pe 2012 spune ce protocoalele secrete nu pot împiedica accesul la informațiile de interes public. Ministerul Public, DNA, orice autoritate, nu-l sublinierei poate des subliniere urea activitatea în afara legii. Or, procurorul i des-subliniere oare activitatea de urmărire penal numai în baza legislației penale. Nu există un fundament juridic, un temei juridic, care să îi permit procurorului, indiferent de rangul pe care îl are, se constituie alte premise în des-subliniere urarea urmăririi penale. Eu nu pot decât să fiu de acord cu solicitarea doamnei prim-ministru. Apelul făcut este de ambele perci. S-a adresat Serei, în egal măsură trebuie să ne adresăm ministerului public, componenta DNA, cealaltă parte semnatara protocolului. Dacă s-a spus ce nu are competent ca de secretizării, citind comunicatul, se încelege sublinierea alceva, altceva, ce indirect se recunoa sublinierea te existenca protocolelor, ceea ce este un fapt foarte bun. La cel mai înalt tran, ni se spune ce ele există. Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru sublinierei. Dacă nu acoper sublinierei solicitarea ce Ministerul Public, în limitele competențelor mele legale date de art 132 din Constituție, care spune ce procurorii sublinierei des subliniere o sub autoritatea a Ministrului Justiției, nu cum greș subliniere ai tii a spus cineva sub controlul Ministrului Justiției, eu, în calitate de Ministru al Justiției. Luni la prima ori voi solicita Ministerului Public de secretizarea protocolului cu SRI, a spus Tudorel Toader la Antena 3.